مرحبا ترحمتن في كل حين يا هلا يا مرحبا والسعد جانا شوشي يا راسي بحضور السامعين وجهك صدق ووقت الشعر حان يالله يتم الفرح طول السنين وشاركوا بالفرحه اهلي واصدقائي حضر في فرحنا من وفيت شوفكم في حفلنا زود غاي في فرحها صفقوا يا الحافلة You <laughs> يما oh, okay. no.